Moikka. Terve. Onko siellä joku paikalla? Moi vaan kaikki. Jos olet siellä paikalla, niin mukavaa torstaipäivää. Nyt on 28. päivä, eikö vaan? 28 tammikuuta Miten sun päivä on mennyt? Voit kommentoida siellä chatissa jos mun ääni kuuluu hyvin tai huonosti niin yritän tehdä muutoksia jos ei oo hyvä Terve terve Mukavaa että sä olet siellä Mä näen että muutama Katsoja siellä on jo mutta en näe nimiä enkä näe kommentteja siellä katotaas saisin saisinkos mä sieltä itselleni näkyviin jos sä kommentoit niin en näe sitä nyt vielä Katotaas nyt pääsenkö mä tänne foorumille. Joo, ei näy vielä. Mutta ei se mitään. Ehkä, ehkä mä jossain vaiheessa sitten myöhemmin näen sun kommentit. Mä ajattelin, että tänään puhutaan vähän työkaluista. Ja työkaluja, näkyykö toi vähän heijastaa siinä tässä on esimerkiksi vähän työkaluja Nämä on ehkä sellaisia joita käytetään enemmän kesällä nää työkalut mutta tiedätkö sä mikä toi tollanen on jolla voi no kyllä nyt talvellakin pystyy esimerkiksi jos vaikka on lunta rappusilla niin voi vähän mitäs tällä voi tehdä Tällaisella työkalulla. Mitä sillä voi tehdä? Mikä se on se sana? katotaas Mä haluaisin kyllä nyt nähdä sun kommentteja. Joo. Mä laitan tänne itse, että sinne sillä sen nimi on harja ja sillä voi harjata voi olla, että sinäkin kirjoitit sinne jo chattiin mutta mä en nyt vielä nähnyt sitä sun kommenttia eli tässä on harja sillä voi harjata voi ehkä harjata lunta tai sitten maassa voi olla jotakin No. Tässä on yksi työkalu Näkyykö se sulle sinne? Työkalu Tää on ainakin minulle ihan tärkeä työkalu nyt Jo varsinkin jos ensi viikolla tulee vähän pakkasta Tulee kylmä Niin mä lämmitän takassa Mä laitan sinne puita ja sitten sytytän, tulen ja siellä takassa palaa tuli ja mun täytyy käyttää tätä työkalua, että mä saan puut pieneksi mä pilkon puita pilkon puita tiedätkö mikä työkalu tämä on? laitan tuota lamppua vähän Vähän eri asento, jos se näkyy sulle paremmin sinne. Näkyykö se ollenkaan? Tiedätkö mikä tämä on? Kyllä, se on kirves. Se on kirves. Ja mitä tällä työkalulla tehdään? Mitä sä teet? Tää on kirves ja kirveellä Sä, sulla on iso puu Sä ehkä vähän Sä pilkot puita Sä pilkot puita tai sä hakkaat ehkä halkoja Sä hakkaat tai pilkot puita Toi on sellainen työkalu, työväline. No niin, nyt mä toivon, että mä näen täältä, täältä teidän kommentit, mutta en näe vielä. Mutta kirjoita kommentteja siihen ja kysy siellä chatissa. Eli tämä on kirves. Tämä on kirves. Laitetaan sieltä pois no seuraava työkalu mä laitan tähän mä luulen, että kaikilla on tää työkalu kotona onks sulla mikä tämän nimi on ja mitä sä teet tällä työkalulla mikä tämä on? Ja mitä sä teet tällä työkalulla? Mikä se on? Se on Vasara. Se on Vasara. Eli tämä on vasara. Mitä sä teet vasaralla? Mitä sä teet tällä työkalulla? Se on vasara. Se voi olla, että näkyy sinulla väärin päin. Mitä sä teet vasaralla? Teetkö sä vasaralla? jotakin työtä minkälainen työkalu se on sulle mitä työtä sä teet vasaran kanssa mulla voi olla naula mulla voi olla naula esimerkiksi tuolla seinällä on taulu niin mä lyön tai hakkaan nauloja tällä vasaralla vasaralla lyödään tai hakataan nauloja katotaas mä kirjoitan sen tänne vasaralla lyödään tai hakataan nauloja se auttaa sinua, jos esimerkiksi Sä tarvitset tai sun täytyy laittaa vaikka tuonne Tuonne joku taulu seinälle Niin siellä se on ihan hyvä No, entäs sitten No niin, nyt mä sain toisen tietokoneen tästä auki Niin mä näen tuolta tietokoneelta teidän Okei, okay, hyvä, hienoa teidän kommentit, koska tässä mä en näe niitä nyt ollenkaan. No sitten on seuraava työkalu. Tämän näköinen. Mikäs tää on? Ajattelen, että sulla on ehkä kotona tämä. Mikä työkalu tämä on? Tossa on tollanen säätönappi. Sä voit siitä Vähän, mä, en, mä avaan kohta, kun sä näet sieltä, mikä se on. Tuosta sä voit säätää vähän sitä, että kuinka leveät leuat. Puhutaan nää leuat, niin tällä jakoavaimella on myös leuat. Niin sä voit säätää jakoavaimen leuat siellä. Eli tuosta, tuosta näkyy sen nimi. Joo, mä laitan sen niin se näkyy ihan kokonaan tuossa kuvassa. Se on jakoavain. Jakoavain. Onko sulla kotona jakoavain? Ja käytätkö sä joskus jakoavainta? Ostat vaikka jonkun uuden huonekalun jakoavain. Mitä jakoavaimella voi tehdä? Mitä sillä voi tehdä? Ehkä sellainen verbi, jota sä et tarvitse ihan joka päivä. Sä voit kiristää ruuvia tai sitten sä voit ehkä avata jonkun. Se voi olla ruuvi tai mutteri kyllä peverli? Se on jakoavain. Ja, joo. Ja sillä jakoavaimella voi kiristää ruuvia tai sitten avata mutterin. Noin kun mä vähän kallistan sitä, niin se näkyy paremmin. Onko sulla, sulla tällainen laatikko? Missä sun jakoavain ja ehkä muut kodin työkalut on? Onks sulla tällainen? Mikä tämä boksi on? Mikä tämän boksin nimi on? Onko se työkalulaatikko vai onko se työkalu boksi vai mikä se oikein on? Ja mitä sulla täällä boksissa on? Mikä sen nimi on? Tiedätkö? Teetkö sä kotona remonttitöitä tai tekeekö sun mies tai vaimo tai naapuri? Kuka teillä laittaa esimerkiksi No nyt ei näy, mutta mulla on lamppu tässä ja taulut seinään tai vaihtaa lamput tai jos joku menee rikki niin kenellä on sun perheessä tämä mä laitan sen sanan tohon nyt näkyviin se on työkalupakki mä kirjoitan sen tänne chattiin myös työkalupakki se on työkalupakki ja mulla on iso työkalupakki tuolla takahuoneessa. huoneessa ja mä käytän sitä aika usein. No tässä on toinen vähän saman näköinen instrumentti. Mutta tässä ei ole sitä, sitä mahdollisuutta, että mä avaan leuat isoksi. En voi muuttaa sen kokoa. En voi säätää sitä. Niin se toinen oli jakoavain. Tällä on toinen nimi. Se on kiintoavain. Se on kiintoavain. Mutta mä luulen, mä ainakin itse voisin sanoa, että molemmat ovat jakoavaimia. Mutta se Niitä on kaksi erilaista. Avain kuitenkin. Kiintoavain, se suu ei liiku. Ja sitten jakoavain oli tämä suu liikkuu. Tossa on se, mistä voi vaihtaa. Mutta sama funktio. Sä voit avata, avata mutterin tai sä voit kiristää, laittaa mutterin kiinni. No, katsotaas, onko täällä vielä joku. Ehkä joskus sä tarvitset tällaisen instrumentin. Tiedätkö mikä tää on. Sulla on ehkä joku puu tai sulla on joku metalli tai joku sellainen, jossa joka ei ole, ei ole sileä. Sun täytyy ottaa siitä. Terävät reunat pois. Sä tarvitset tätä instrumenttia. Tiedätkö, mikä tämä on? Tämä on sellainen. Sä vähän teet reunat sellaiseksi pehmeäksi tai sileäksi. Mä annan. Tuolta näkyy sen nimi. Se on viila. Se on viila. Viila on sen nimi. Mä kirjotan sen tänne. Viila. Ja mitä sä teet? Sä viilaat. Joo, kyllä. Sä viilata olis se verbi. Eli sä viilaat. Joo, hyvä Haider, sä tiesit sanan ja sitten kirjoitetaan se vielä viila, mutta veil kyllä se on viila ja sä viilaat sillä verbi on viilata Tämä on kans varmaan, mä ajattelen, että tämä instrumentti on aika monella kotona Onks sulla tämä? Mikä tää on? ja mitä sä teet tällä? Onko sulla tällainen instrumentti kotona? Mikä tän nimi on, tiedätkö? Mitäs tällä voi tehdä? Sulla on esimerkiksi seinässä joku naula ja Käsi ei ole hyvä, Sä tarvitset vähän enemmän energiaa, vähän enemmän voimaa. Sä otat sun työkalupakista pihdit. Pihdit. Nämä on pihdit. Mä kirjoitan senkin tänne. Pihdit. Sä otat pihdit. Sun työkalu pakista ja sitten sä Pihtien avulla sä voit ehkä irrottaa Irrottaa naulan Verbi, mitä pihdeillä tekee, sä voit irrottaa Ehkä joku terävä esine tai naula Irrottaa Irti, no nyt sieltä jäi yksi a pois, mä kirjoitan uudestaan kahdella aalla ja sitten, onko sulle tuttu sellainen sana kuin irti irti pois se on niinku irti pois pihdeillä sä voit irrottaa Joo. Haider, käytätkö pihtejä? onko sulla pihdit kotona? hyvä vielä mulla on täällä yksi tosi tavallinen työkalu. Onks sulla tällainen työkalu? Tiedätkö mikä tämä on? Mikä työkalu tää on? Mulla on monta ja mulla on sellaisia on tämä on sellainen sileäpää Ja sitten mulla on tällainen samanlainen siinä on niin kun tämän näköinen pää. Niillä on kaksi nimeä. Kuka tietää mikä tää on? mikä tän nimi on? Mä autan vähän sen voi olla, että sä näet sen väärinpäin mä kirjoitan siksi tohon chattiin se on ruuvimeisseli se on ruuvimeisseli ja tää on talttapää Eli tässä on yksi, yksi suorapää, se on talttapää Jos sä menet k-rautaan ja haluat ostaa tämän Siellä on talttapää, ruuvi, Tai sitten jos se pää on joskus ruuvi, on tämänlainen tämä pää voi olla ristipää ristipää ruuvimeisseli ristipääruuvimeisseli ja sillä on myös lempinimi ruukkari se on tässä on talttapääruukkari. ruuvimeisseli onko helpompi sanoa puhekielellä ruukkari. Sama muuten täällä oli tämä tämä jakoavain tämä niin sä voit sanoa lyhyt versio jakari. Tämä on jakari. Ja sitten tämä täällä on ruukkari ruuvimeisseli. Onko sulla vielä joku, joku instrumentti kotona, mitä sä käytät usein? Onko sulla tämä? On, on, sanoo Veldep Valdemarian. Joo. Mitä sä teet tällä instrumentilla? Mikä tää on ja mitä sä teet tällä? Mä viimeksi tarvitsin tätä instrumenttia Kun mä halusin Mulla oli joulukuusi Jouluna oli joulukuusi Niin mä käytin tätä Nimi on Saha Saha Kyllä, se on Saha. Voit katsoa Veldemariam Velde kirjoitti ihan oikein tuonne chattiin Saha Se on saha Ja mitä sä teet tällä Mä Leikkaan sen joulukuusen palasiksi Niin mä en leikkaa, vaan mä Sahaan Verbi on sahata Mä sahaan Sahalla mä sahaan esimerkiksi joulukuusen palasi, pieniksi palasiksi Entäs sitten Nyt otetaan Tää on vähän musta kuva, mutta katsotaan Tää on Tarvitset akun Tai tarvitset sähköä Tämä tarvitsee sähköä tässä on sähköjohto. Ja sitten sä käytät, tää on voimakas instrumentti. Sä teet reiän seinään. Sä. No niin, nyt mä melkein sanoin sen. Tiedätkö mikä tämä on? Se on pora. Se on porakone, pora. Ja, mitä sä teet poralla? Mä poraan Mä poraan reijän seinään Mä poraan Kyllähän, kun se on pora Onko sulla pora? Mitä sä poraat? Jos esimerkiksi on ö, sellainen seinä, että Sä et voi laittaa vasaralla naulaa se on paksu seinä niin voi olla että sä tarvitset poran kyllä se on porakone, Kristina, kyllä joo no nyt talvella me ei tarvita tätä mutta jos sä asut omakotitalossa tai rivitalossa niin sä tarvitset tätä instrumenttia Mikäs tämä on? Mikä tää on? Ja mitä sä teet tällä? Mulla on kaksi tai kolme tällaista, koska mulla on iso piha ja monta omenapuuta syksyllä puut tiputtaa lehdet ja mä tarvitsen tätä Tiedätkö mikä tämä on? Mä laitan vähän alemmaston, niin sä ehkä näät siitä. Se on harava. Se on harava. Ja verbi tulee tästä sanasta. Kyllä Kristiina, sä haravoit lehtiä. Eli instrumentti on harava ja verbi on haravoida. Ja Kristiina kirjoitti ihan oikein. Sä haravoit lehtiä, lehtiä esimerkiksi. No täällä on vielä yksi, yksi instrumentti, jolla tämä on tosi voimakas. Esimerkiksi myös joku naula on kiinni tosi tiukasti puussa. Tai sitten sun täytyy ehkä rikkoa joku, joku tavara tai sitten ottaa nauloja tai ruuveja irti. Tämä on ehkä vähän harvinaisempi instrumentti nimi on hohtimet. Hohtimilla sä voit irrottaa naulan tai jonkun. Kyllä. No vielä täällä otetaan vaikka yksi tällainen, jossa olet remontti remonttimies tai remonttinainen ja sä olet jossakin rakennuksella töissä tai sellaisessa työpaikassa missä on paljon voimakkaita ääniä puhutaan että on meteli, meteli. tiedätkö mikä on meteli jos on kova kova ääni niin mitä sä tarvitset? Mitä sä tarvitset sun korville? Mikä instrumentti on hyvä laittaa korvien päälle? Näyttää tältä Mikä tää on? Rakennustöissä ja ehkä siivoustöissä tarvitset voi olla jossakin Ehkä liikenne, joku trafiikki, ammatti, sä voit tarvita. Tai sitten sä olet studiolla ja on jotakin musiikkia, tehdään. Voi olla, että tarvitsee. Katsotaas, onko siellä chatissa. Ei ainakaan vielä näy mulla. Tossa... On sana kuulosuojaimet. Kuulosuojaimet on suomeksi. Eli se on vähän eri asia kuin tämä hetsetti. Tässä on mikrofoni. Tietokoneella voi olla mikrofonia hetsetti, mutta tämä on sellainen joka suojaa sun korvia että sun korvat eivät mene rikki. Ne on Kuulosuojaimet. Kyllähän. Hun. Joo. Onko sulla kuulosuojaimet? Kuka käyttää töissä kuulosuojaimia? Mä en tiedä, näkyykö tästä. Tämä tota, on ehkä vähän huono kuva. Täällä on tällainen instrumentti, jossa haluat katsoa, että onko sun balanssissa onko sun esimerkiksi lauta tai pöytä tai joku tämä ei näy hirveän hyvin mutta siellä on vettä sisällä ja sitten sä katsot, että onko se balanssissa niin tällä on ihan hauska nimi se on vatupassi. Vatupassi. Onko sulla vatupassi kotona? Jos sä olet ammatti, jos sä olet spesiaalisti rakennusmies tai nainen, niin sä tarvitset vatupassin. Se on ehkä sellainen ei niin tavallinen. Mä katon, onko mulla täällä vielä No nyt kun on talvi Mä tarvitsen tätä työkalua On paljon lunta ulkona Tämä on toinen ja sitten täällä on vielä toinen Tällainen Kun ulkona on paljon lunta Mitä mitä nää on ja mitä näillä voi tehdä? Lunta voi ottaa näillä. Mikä tää on? Ja sitten tää toinen. Jos sulla on oma kotitalon, niin sä varmaan tarvitset näitä. Joo, moiro se. Kyllä Onko teillä tämä? Joo, Rose, kyllä Tää on lumilapio Tää on lumilapio Mitä sä, Rose, teet? Lumilapio No niin, hyvä hun Lumikola Aivan oikein Eli Eli Tämä Ensimmäinen Tämä on lumikola Se on lumikola Ja sä teet lumitöitä Lumikolalla sä työnnät lunta pois Otat lumen pois Sä kolaat Sä kolaat tai sitten sä teet lumitöitä Ja tossa on se Lumilapio. Lumilapiolla sä lapioit. Mä voin kirjoittaa nämä verbit, eli kolata. Ja se instrumentti oli lumi kola. Siellä, siellä tota, kirjoititte ihan oikein. Lumikola, sä kolaat, lunta. Ja sitten lapio, sä lapii Lapioida. Joo. Lumilapiolla sä lapioit lunta pois ja sitten lumi kolalla. Mä kolaan lunta pois. Tiedättekö, mulla on ihana naapuri? Hän jäi eläkkeelle vähän aikaa sitten ja hän haluaa treenata vähän sporttia joka päivä hän haluaa kolata myös minun pihan hän haluaa lapioida hän haluaa kolata myös minun pihan nyt ensi viikolla on taas tulossa pakkasta ja vähän kylmä ja tulee lisää lunta niin mä luulen, että mun naapuri tekee myös minun lumitöitä ja se on aika kiva juttu Tykkäätkö sä tehdä lumitöitä? Onko lumitöiden tekeminen sun mielestä hyvää urheilua? Tulee hiki Hei, mä löysin vielä tällaisen kuvan Tässä on, nyt näette, tuolla on se ristipää siellä on ristipää. Meillä oli ristipää ruuvimeisseli, ristipää ruuvimeisseli, niin mikäs tää on? Onko sulla tämä? Nää on ruuveja. Siinä on ruuvit ovat ehkä siellä työkalupakissa ja nää tässä on ruuveja ruuvi yks ruuvi ruuvit tässä on niinku kaikki ruuvit joohan hun kyllä ne on ruuveja okei Rose tykkää niin se on hyvää urheilua ei tarvi mennä kuntosalille jos tekee lumitöitä Täällä on kyllä vielä yksi hyvä instrumentti. Onko sulla tämä? Mitä sä voit tehdä tällä? Mikä tämä on? Ja mitä sä voit tehdä? Meillä on autotallissa tämä ja Mä aina pelkään, mun naapurin setä on. Nyt hän jäi eläkkeelle, hän on jo yli 60 vuotta vanha ja hän aina haluaa kiivetä. Hän aina haluaa kiivetä näitä pitkin ylös, hän haluaa leikata pensasaitaa. Mikä tää on, tää instrumentti? Onko sulla tämä Kyllä, hanhun. Sä tiedät sulla on hyvä sanavarasto. Sä tiedät paljon instrumenttisanoja. Ne on tikkaat. Joo, moi Adam Hasan. Tervetuloa mukaan. Nää on tikkaat ihan niin kuin hanhun kirjoitti tonne. Mitä sä teet tikkailla? Miksi sulla on Mitä sä teet? Miksi sä tarvitset tikkaat? Miksi joskus tarvitsemme tikkaita? Sä kiipeät Sä kiipeät sinne Esimerkiksi talon katolla on joku problema, sun täytyy korjata jotakin tikkaat ja verbi on kiivetä mutta se on vähän vaikea verbi kiivetä sitten jos puhumme että minä niin mä kiipeän mä kiipeän ylös ja alas ylös ja alas. Jos mulla on tikkaat, mä kiipeän ylös katolle, joo, kyllä adam hasan, jossa haluat mennä ylös, jossa haluat mennä ylös ja sitten sä haluat tulla takaisin alas. Silloin sä tarvitset tikka. No täällä oli tää toinen vielä, mitä halusinkin näyttää teille Meillä oli ruuvit, mutta mikäs tämä on? Meillä oli vasara, vasaralla me hakkaamme tätä Ehkä seinään, tuolla on, missä se on tuolla? tuolla. Siellä on taulu, haluamme taulun seinään Terve Karim Onks teillä näitä kotona? Ja mitä sä teet näillä? Mulla on aika paljon näitä tuolla mun työkalupakissa Hyvä Hanhun tietää kaikki Joo Adam, hyvä Se on naula Yksi naula tai sitten kaikki naulat Joo, on nauloja Ja vasara oli se, millä me hakataan näitä nauloja katsotaan löydänkö mä vielä sen vasaran Tossa oli vasara Vasaralla me hakataan nauloja seinään Sitten meillä oli ne pihdit, joilla me otetaan niitä pois nyt täällä on paljon sellaisia, sellaisia no ehkä toi tossa on vielä se, me puhuttiin jo mutteri Siinä on mutteri sillä jakoavaimella voi esimerkiksi avata tämän mutterin tai joo voi kiinnittää asioita Siinä on mutteri ja sitten joskus tarvitset tossa on Rikka. Se tulee sinne mutterin väliin Sä. se pysyy paremmin kiinni. Moille on tervetuloa mukaan! Ihan kohta lopetellaan me. Ollaan oltukin jo aika pitkään tässä. Paljon instrumentteja voi olla siellä siellä. No, Otetaaks vielä yksi. Nyt mä kysyn vielä yhden. Mikä tämä on? Jos sä haluat käyttää tätä, haluat mennä K-rautaan ostoksille, niin mitä sä kysyt, mikä tää on ja mitä sä teet tällä? Mä luulen, mulla on täällä, tossa on vielä vähän erilaisia malleja. Mikä tää on ja mitä sä teet näillä? Tykkäätkö sä käyttää? Tällaisia. Viime kesänä, vaan oliko se kaksi vuotta sitten kesällä, aika menee niin nopeasti, me, meillä oli paljon näitä mökillä ja oli monta ihmistä ja sitten me mökin seinät, mitä me teimme, mikä se on se sana? Se on pensseli. Kyllä, Rose. Sä oisit tiennyt, mä just sanoin, kun mä näin, että sä kirjoitit. Se on pensseli. Ja mitä sä teet, Rose, pensselillä? Okei, okay, Adam, toi on hyvä idea, toi harja. Harja on sellainen, mä harjaan ehkä maata. Jos esimerkiksi rappuset on likaset, niin mä harjaan. Mutta Tää, kyllä Adam maalaan seinää ja instrumentin nimi on pensseli Pensselillä mä maalaan esimerkiksi seinää mutta myös artisti, taiteilija maalaa esimerkiksi mun tytär maalaa tällaisia. ja pensseli on se instrumentti Kuusiokolo Joo, mulla ei, Velde, Velde Maria ei taida olla täällä kuusiokoloavainta. Mä voin laittaa tämän dokumentin teille tuohon chattiin kohta. Täällä ei taida olla kuusiokoloavainta. Meillä oli vaan tää, se on hyvä sana myös tää. Kiintoavain ja sitten meillä oli se jakoavain, mutta kuusiokoloavain, jossa ostat esimerkiksi Ikeasta jonkun huonekalun, niin siellä on usein niitä kuusiokoloavaimia. Mutta hei, kello juoksi tosi nopeasti ja mä ajattelen, että nyt varmaan olisi aika mennä tekemään iltapuuhia ja, ja mitä sä teetkin. Mä lähden mun hyvällä ystävällä on syntymäpäivä tänään, niin mä lähden käymään hänen pihalla, menen tapaamaan häntä, mutta mä toivotan teille oikein hyvää viikkoa ja tämän päivän teema oli työkalut, ehkä enemmän rakennus työkalut rakennusinstrumentit mutta nähdään taas ja oikein, oikein, oikein, hyvää loppuviikkoa ja nyt taas pukekaa lämpimästi, tulee vähän kylmempi ilma tuossa ehkä, ei vielä viikonloppuna, mutta sitten ensi, ensi viikolla. Nähdään taas. Kiitos kun olit mukana.